Já bych bydlela tady teď, kde bydlím, v Austinu, v Texasu. Já bych asi ráda zůstala v Čechách, protože to tam máme hezký, ale přes zimu bych určitě chtěla mít nějaký domek někde v teple u moře. Asi kdybych se mohla vybrat, tak bych bydla někde v Evropě, ale na více místech, jak v USA, jeden byt nebo jeden dům a v Evropě. Ty jo. Asi doma, asi doma v litomyšle. Ale určitě, kdyby byly hodně peněz, tak bych ráda měla třeba nějakou chatičku, vilku někde, ideálně u moře, kam bych třeba mohla uniknout od světa.